اللہ من کا نقصہ بتاؤں گا جو کہ ہڑتال ورکیا تیل ہوگا اور اکسیری تیزابی تیل ہوگا جو کہ ڈائریکٹ دانتوں پہ کام کرے گا اور اس سے پہلے کچھ عمل ہے کہ سب سے پہلے کوشتا کرنا سوری سب سے پہلے گا اس طرح بن جائے گی آپ کی کیم نار ہو جائے گی کہ آپ اس سورک سے مس کریں گے نا یعنی کہ ہاتھ انگل تھوڑی سی گلی کر کے اس سے مس کریں گے اور ورکیا کے اوپر لگائیں گے لگا کر اسے کٹیالی میں رکھیں گے تو اسے کولوں پر آگ دیں گے تو انشاء اللہ تیل ہو جائے گا تیل ہوگا اور ایسی آپ کی یہ سرکائی بنے گی کہ جس چیز کو بھی لگائیں گے اس چیز کو تیل کرے گی اور تجادی کرے گی اور وہ جو تیل ہوگا ورکیا کا تیل ہوگا وہ تیل ڈائریکٹ دانتوں پہ کام کرتا ہے جس طاقت پہ بھی استعمال کریں باقی کوئی آپ کے نصیبوں میں کوئی فرق نہ ہو لیکن میں اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو رمضان شریف میں تحفے عنایت کیے جائیں تاکہ آپ ان تحفوں سے مستفید ہو سکے تو ہمیں دعائیں دیں تو برقی عمل ٹھیک بھی ہوتے ہیں جب ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہاں بنتا ہی نہیں یہ ہو نہیں رہا فلاں نہیں ہو رہا چمکا نہیں ہو رہا بھئی وہ آپ, آپ میں کمی کچھ نہ کچھ آپ احتیاط کریں توجہ کریں کہ آپ میں کیا کمی کیوں نہیں عمل ہو رہا ہوتے عمل آپ سے نہیں ہوتے تو پھر تو جھوٹ موٹ کے میرا خیال ہے آپ کو تو پھر پچھلی جتنی زندگی آپ کر ہی نہیں سکیں گے آپ کو نہیں پتا چل رہا تو بھائی سے سیکھے سبق سیکھے کیا ہمارے چینل پر منسلک رہے چیزوں کو پرکھے توجہ سے دیکھیں کیسی بنتی ہیں کیسا بنتا ہے سمل فار کیسا بنتا ہے دار چکنا کیسا بنتا ہے مختلف چیزیں دانتوں کو پہلے ان کے نام नाम समझे ہوتے کیا ہے پہچان ان کی उसके اس کے بعد پھر ان عملوں میں پڑھے تاکہ آپ کو آسانی ہو تو آپ کو اگر پتہ ہی نہیں بھی برکیا کیا چیز ہے ہر دال کیا چیز ہے سنگرف کیا چیز ہے دار کیا چیز ہے رسکور کیا چیز ہے ان چیزوں کی پہچان نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اس علم کا نہیں پتا چلے گا تو میں نے کہتا جو لوگ یہ اس چیز کا شوق رکھتے جن کو ان چیز، اس چیز کا شوق ہے وہ یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ ہوگا جن لوگوں کو ان چیز کا, اس چیز کا شوق نہیں یا اس چیز کو جانتے ہی نہیں بھئی وہ نہ کریں پھر بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں نہیں رکتے تو بھئی آپ کسی سے سیکھیں کسی کے پاس چار دن بیٹھیں کسی گرو کے پاس جائیں اس گرو سے سیکھیں چیزوں کی پہچان کریں اس کے بعد پھر جیسا ان عملوں میں پڑھیں تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ فائدہ تو جو لوگ ابھی تک میرے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستوں کرنا ایسا ہے کہ آپ نے ایک کپ چائے پینے والا لے لے اچھی قسم کا سینے کا کپ لے لے یا کرسی والے کوٹھیالی ہوتی ہے وہ لے لے تو آپ اس کو لیپ کر لیں مٹی کے ساتھ لیپ کر لیں کپ کو یا پیلے کو اس کو لیپ کریں اچھی طرح اس کے اوپر کپڑوٹی لگا رہے ہیں یا مٹی سے لیپ کر لیں اور اس کو خشک کریں تاکہ آگ پہ رکھنے پہ وہ ٹوٹے نہ جو مواد اس میں رکھے وہ اس مواد کو نقصان نہ پہنچائے تو آپ اسے خشک کریں خشک کرنے کے بعد اسے ریت ینتر رکھیں ریت ینتر رکھنے کے بعد آپ اس میں دو تولا پارا رکھنا اور دو تولا پارا کے اوپر پانچ تولا گندک تیزاب ڈال دینا اور اس کو ریت جنتر سے آگ رکھنی دیمی آگ رکھنی میں وہ گندک اورزاب خارج کرنا یعنی کہ اڑانا مکمل نہیں چوتھا چ, یعنی کہ چوتھائی حصہ اس میں رہتا ہو تو اس کے اوپر پھر آپ نے پانچ تولا ڈال دینا گندک تیزاب یعنی کہ آپ پہلی دفعہ گندک سے ڈالیں گے تو جاب آگ دیں گے نا تو وہ پھڑکے گا یعنی کہ اٹھے کا نیچے اوپر تو آپ کو جب دوسری بار ڈالیں گے تو آپ کو محسوس ہو جائے یہ ہو گا یہ بارہ کشتہ ہوگا ہو گیا ہے. تو اسی ترتیب سے دو بار کریں گے ریت جنتر تو انشاءاللہ شاء آپ کا بارہ کشتہ ہو جائے گا اس, پا, اس پارے کشتہ کو مکمل یعنی کہ آپ نے خشک کر دینا وہ پارا آپ کا کشتہ ہوگا اس کشتہ میں آپ نے چھ گرام سورکائی رکھنی چھ گرام رکھنی ایک اور ایک تو اس کو اچھی طرح دبانا دبا کے چھوٹی سی لینی اس میں اس کو سمپٹ کرنا سمپٹ کرنے کے بعد گل لکمت یعنی کہ گلکمت کرنی کپروٹی وغیرہ کر لیں خوشک کریں خوشک کرنے کے بعد دو کلو اپلوں کی آگ دینی دو کلو اپلوں کی آگ دینی جب وہ نکالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہترین قسم کی آپ کی سورکائی کیمو نار بہترین قسم کی آپ کی سرکائی بنی پڑے ہو گی ہوگی جو کہ تیل بھی ہوتی ہے اور یہیں پہ اگر کام لے لینا چاہیں تو یہیں پہ کام کرتی اور اس کا تیل اگر بنانا چاہتے ہیں تو وہ تیل بھی اکسیری تیل ہوگا جو ڈائریکٹ داتوں پہ کام کرے گا یہ یعنی کہ سورخ کا کہتے ہیں کہ سورخائی کا اکسیر اعظم اگر ہم کہیں تو وہ جھوٹ نہیں ہوگا اکسیر اعظم یہ یعنی کہ اسے کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ اکسیر اعظم اس کا تیل یہ عمل ہے یہ اکسیر ہے تو جب نکالیں گے تو آپ ایسا کرنا ہے کہ ورکیا لینا ہے ورکیا اچھی قسم کا لے لیں ورکیا لینا اس ورکیا کو سورکائی کے ساتھ مس کرنا ہے انگل کو. انگل, انگل کو یعنی کہ پانی وغیرہ میں تھوڑا سا بگو لے یعنی کہ اس کو تر کر لیں اور اس سورکائی کے اوپر لگائیں یعنی کہ تھوڑا سا رگڑے آپ کے ہاتھ کے اوپر انگل کے اوپر لگ جائے گی وہ ورکیا کے اوپر مال دے تو اس کو کٹھیلی میں رکھیں اور اس کو کولے کو آگ دیں یا کہیں بٹھی وغیرہ میں رکھ کر آگ دیں تو انشاءاللہ وہ ورکیا نہیں اڑے گا کہیں بھی نہیں جائے گا آپ کا وہ ڈائریکٹ سرکائی اس کو تیل کر دے گی تو اس تیل کو جہاں چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں جس دہت پہ استعمال کریں گے پارے پہ کریں گے تم باپ تھوڑا سا پوری گی جو آپ چاہتے ہیں آپ کو ملے گا یہ عمل کرنے سے ہوتا ہے کریں گے نہیں تو پھر کیسے پتا چلے گا تو یہ بہت میاری تیل ہوگا تیزابی تیل ہوگا اچھی تیل ہوگا نہ گلنے سلنے والا تیل ہوگا اڑتا کا تیل تزابی ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ اس سے مار لیا جا سکتا ہے تو لوگ مارے مارے فیٹ رہے ہیں کہ ہڑتال ورکیا کا تیل مل جائے تو ہم پتا نہیں کیا کر لیں گے تو بھائی میں آپ کو بتا دیا کوشش کرے میری ایک چھوٹی سی کوشش تھی میں نے کر دی آپ اس کو شش میری کا فائدہ اٹھائیں اور ہو سکتا ہے اس تیل کی وجہ سے سے یا سرکائی نہ ہو رہی ہو یا سے ورکیہ نہ ہو ہو رہی اس کا تیل کا نہ پتہ ہو تو آج میں آپ کو بتا چکا ہوں تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ استعمال کریں گے وہ ضرور آپ کے معیار پر پورا اترے گا تو آپ اسے کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں اور کوئی بات مزید پوچھنی ہو تو کمنٹس وغیرہ میں وہ پوچھ سکتے ہیں یہ بھی رمضان شریف کا تحفہ ہے عید کا توحفہ ہے آپ اسے توحفہ سمجھ کر قبول کریں باقی کرنے نہ کرنا یا آپ کی مرضی ہونا نہ ہونا یہ اللہ کے ہاتھ میں یہ کچھ نصیبوں کی بات بھی ہوتی بعض لوگ کرتے ہیں ڈائریکٹ کام ہو جاتے ہیں باقی لوگ بچارے مارے مارے پھیل رہے ہیں پھر بھی نہیں ہوتا تو کوشش کریں کہ اس عمل کو کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں